Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen. تمام, אנשים, אנשים, כל מי שبنם, בפנים, לא, לא עוד סרטון של סרטון. אני, אני לא דחיתי כל זה. אני אמרתי שאני אפסיקם. של PVP בערוץ ואמרתי, היי, hey, אני חזרתי טיפה לשחק, למה שלא נצלם והנה כאן או מסכן, עומד uh, זה יהיה מוזר כי אני לא יודעת איך לעשות לזה קומנטרי טוב, ואני עדיין uh, לא הכי טובה שוב <laughs> במשחק וסכן עסק על זה um, חשבתי שזה יהיה מגניבים uh, סדרה קטנה של, um, אני לא קחתי חצו של אה... לא יודעת, אי-פיקסל, משחקים באי-פיקסל אני כמו קווי-קראפט וכאלה שאני לא ממש מעניין הרבה אנשים אז אתם יכולים לומר לי מה אתם רוצים בעיקר לראות, כאילו אני לא משחקת ביותר מידי משחקים אני עושה בדרך כלל קצת קוויסטים פה אני וטינטי ויזארדס, שזו אחרונה קיבל אפדייט ואין לי... אה, לא שיחקתי עדיין אה, עם האפדייט בוא נראה רק, אני עאיף פה דברים נתרכז <מת> את אני די שכחתי איך <laughs> לעשות קומטרי כשזה מגיע לסקי וורס וכאלה, ואור קומנטרי הקומנטרי שלי, אוף, נוראים, אז שאני חזרתי אממ... וכי, סליחה אני... אתי בטוחה ש... אוקיי, מישהו מכרויי, אז... אה, כן, יש שם מישהו, אוקיי, טוב לדעת. אז בעצם אם כן, אתם יכולים לומר לי מה אתם רוצים לראות, אם אתם רוצים לראות עוד סקי כי אני באמת לא יודעת מה אתם רוצים לראות. הרבה שאלו אותי למה אני אהבתי את הסרטונים של סקי וורס. זה המוזר אני לא רוצה שוויף כל ביוקה הנה אוקיי, רגע זה היה מתי המייק הוא פה? אז כן, אני בעצם לא יודעת אם אותו מוצאים לראות על סקי אה, סליחה, זה לא משהו זה לא מה שבטתי לומר, הרבה למה אני אהבתי את של הסקי וורס שהיו לי, אני אהבתי כל שלי לא לאויתי אתם אני לא רציתי שמי יולי خلق מארוץ שאפשר לי להסתכל עליו זה לא סרטונים שאני ממש גאה בהם שמבחינת מבחינה של לאת לדעת... ארכיון מבחינה של קומנטרי المهم לא מעלת ימון אבל uh, אני עדיין לא uh, לא אהבתי את הכל ממש אני <laughs> פשוט אקפוץ <איפה> לי <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> כל הזמן כן כן אז uh... אני לא רוצתי שהם יישארו ברוץ, אז אני פרטפתי איתם עשתי להם ייט, מרוץ, יואינק, מה שתרצו אני לא יודע מה שני מנסים ותחמן פה זה נראה כי אני פשוט ארוג אותו אני אמר לו, רק את החבר עכשיו הוא ינסה לעשות רבנג' או משהו אני מנסה ל... I was doing business אני ממש מנסתה פה לעשות קרומטריי, זה לא עובד <laughs> מי שלא יודע, אני לא דיברתי על זה בתקופה חדשה יותר <laughs> של ערוץ יש לי בעוד כשבריכוז זה אני לא... יש לי קושי מוד גדול להתרכז ב... במשחק תוך כדי אז אה, אני מאוד משתדלת, <laughs> אז תצלחו מאוד לסלוח לי על זה וואו, <laughs> אוקיי, רזוי במה המודים שאני חושב אתם רואים על המסך שלכם זה... בטליון קליינט יש בזה הרבה מודים וכאלה אופס, יש בזה הרבה מודים וכל מיני דברים נחמדים או, אני שרחתי לעשות פול סקרין סליחה מת שבה אתם האיכות תהיה טיפה יותר טובה וואו, הוא מרסק אותי אוקיי, לא מת בבקשה, אל תספו שסקיורס יהפוך לסדרה שוב, כי אני עדיין לא יודעת מה אני אכליט לגבי זה what the fuck מה? מי שם בנאדם הזה? אוקיי, אז זה כנראה לא יהפוך לסדרה, כי אני עדיין לא מה אני מצלמת פה יותר מדי כי אני לא יותר מדי משחקת בסקיורס, אני עושה זה כי אני עדיין, איפה, פה מישהו, אני רוצה להגיע לרמה 100 בשרת הזה לפני שאני פרושת ממיינקראפט או משהו, כי אני קראתה לא מתכנת לפרוש ממיינקראפט אבל, אתם יודעים, עדיין אם אני החליט לפרוש מאי פיקסל או משהו, אז אני מאוד רוצה ש... אני ממש מצטעת לבן אדם הזה. אוהב, אפשר לראות עוד כמה אני מרוכזת בכמה תפעמים אני אפילו לא זוכרת מה אמרתי, אני אמרתי בטח משל היפיקסל כי אני לא, אני לא מתכנת לפרוש כרגע, אבל אני שש שנים בשרת הזה ובאמת שיש שנים שדעו ואני די, די רוצה שיהיה לי הישג נחמד פה אז אני חושבת ששש שנים זה דבר מאוד נפלא ממש, דבר כיף, זה יכול להיות ואני, אני, לא אשכה, אני לא מרוכזת, אני צריכה להתרכז פה ל래스ח בחרה שית משלי אמרת, כמה רמות בישול שש שנים זה ניראלי מחובד, מספיק, מחובד, וזה זה יכול את כיף, לנסות לסיים, זה אני קרה כבר 89 שמונים בתים, שזה לא יותר מידי גבורה, אבל להחון אני רק, קהל יותר לסיים רמות, לא לותרמות יותר להחון, ככה שאני ניראלי שזה סבבה, ש. <אח> <אח> או... מסכן אז... איפה בנאדם הזה? טוב, אז בקיצור, אם אתם תרצו שאני אצלם משהו מה... עליית רמות או okay, כאלה, משרקים שאני משרקת, ביניהם, TNT, Wizards, uh, Paintball לפעמים וכל זה אז אני יכולה לנסות לצלם uh, משחקים טובים. אם אתם תרצו Sky Wars, אני ש... לא מעט מכם, ירצו עוד סקי וורס? אני יכולה לנסות, אבל כפי שאפשר לראות אני עדיין לא הכי מה הבנאדם הזה עושה? מה הוא עושה? הוא בונה לו בית, הוא אני אעשה לזה שידורוג מה איפי שאפשר לראות, אני עדיין לא הכי טובה שוב. פעם היו לי משחקים של איזה 13 קילים או משהו, אני לא עכשיו 5 קילים או משהו כזה, עם הרבה מוות ביניהם. אין משהו, אני די קרובה ל... אה, זה כזה אני די קרובה אם אני לא טועה עשר אלף רמות, לא רמות, ניצחוני קילים, כן, עשר אלף קילים בסולו, בסקייבורס, בסקייבורס בכללי אני חושב שזה מגניב, אני יכולה לנסות, אולי לעשות לייבסטרים או משהו באזור הזמן שאני אעשה, כדי שאני אוכל להשיג את זה בלייב, זה יכול נורא מגניב אמא, שמחה שהוא לא כי לא היה לי לא מנסה לעשות, פשוט כאן, כאן כזה אה, אני אפשר... אני אפשרתי לומר הטקסטורה שאתם רואים זה הטקסטורה שלי זה לא בדיוק שלי איתה, נכון? אני ערחתי איתה את הטקסטורה הזאת כדי שזה מה ש... מה שאני רוצה כזה אני בגלל לא יודעת רוצה לעשות, מה אתה עושה? למות <laughs> טוב, אני אפשר לדבר על זה ברון דבר הו, שייר, אוקיי, זה יהיה משחק מהיר, רכסית, אז uh, אני אדבר מהר פה. Uh, הטקסטורה הזאת זה הטקסטורה שלי, אפשר לראות כאן, גם, uh, זה, זה פשוט edit שאני עשיתי לכמה טקסטורות. Uh, עשיתי edit ל-edit של טקסטורה, של יוטייברית בשם דימונד או דמונד, אני לא יודעת איך מורים היא יוטייברית רציתי טקסטור עבודה, וזה לא ממש דבר שקיים יותר בידי במיינקראפט לפחות לא כמו מה שאני רציתי ככה ש... או... מזכה למיד אני, אבל ככה שהייתי צריכה לעשות זה לבד ואחת... אנשים הם פשוט מתים על ימין ועל אני כל כך את המפה הזאת את הסטיב אה.. לא נראה לי.. יש כאן מישהו? הוא נראה לי שניסה לעשות ברידג' אני לא זוכרת על דיברתי תנו לי שניה לחשב מסלול או משהו אה, אז אני רציתי לעשות לי אני כרגע לא אתן לזה לינק או משהו בגלל שלא סיימתי לארוך זה יותר אני חושבת ש... יש בזה דברים שאפשר לטקן איפה הבן אדם אני שמעתי בן מה, זה אני בן מישהו אוקיי סורי שבשחק כזה אני יותר מדי קילים פשוט אנשים מתו פה מליפול בעצמם מה הנה הוא, אוקיי? שלום נראה שזה לא זה כן אוקיי בוא נראה אם הוא אה, הוא יוצא משם שלום נראה לי ש... אוקיי, דיין לא הרגנו אותו דומה אתה לא הולך אוקיי, בקיצור אני אתן לזה הורדה מתישהו שאני ארגיש שזה בסדר עם עצמי כי... או, הנה ג'י כי כרגע, כרגע, לא יודעים, יש לדברים שצריך לרוח, דברים שאפשר לרוח, דברים, אה, ככה, ככה, יש דברים. אני בדרך כלל לא אהבתי פעם לעשות שני מפות אותו הדבר באותו המשחק, אבל לא מה שאכפת לי כי אני ממש אוהבת את המפה הזאת. אז, אה, אני רק רוצה לומר, אה, יש עיצוב חדש לרוץ, זה לא ממש משהו שהיא פעם היה לכפת ממנו, לרוץ, אבל... Uh, הפכתי ציור קטן שאני עשיתי לעיצוב ערוץ החדש אז uh, חשבתי שזה יהיה uh, נחמד לומר על זה וכן uh, אתם מזמנים להתבונן <laughs> לא יודעת מה עוד אפשר לעשות עם עצוב זה וכן, uh, uh, כן זה פשוט נראה מגניב כרגע סתם, סתם חשבתי לשתף אתכם בדבר הקטן על זה בערוץ, אני ממש צריכה לעשות ten תנהיל! תנהיל! אוקיי, אוקיי, הנה, הנה, אנחנו, אנחנו בסדר. יש לנו דוזר, הכל טוב. אני מפרוצ'קט אייל. אוקיי, אנחנו, אנחנו בסדר עכשיו. אני ממש דאגתי. כאילו על הילים. יש רק כמה אנשים. אני עוד. בואו נעשה את אני אפילו זוכרת מה אמרתי עכשיו. בואו הבולדוזר שלו ייעלם, כי בטוח יש לו uh, שלום אוקיי, okay, פריקיל oh, אני רוצה את החרב שלך ואת זה ואת זה. Wow. Okay, אנחנו לא הסטקט כרגע uh, <laughs> <laughs> לו היי גראונד אוקיי, למה אתה הולך לשם? כשאנשים עושים את זה אני תל, אתן לו היי, קח הוא לא רוצה לגרפל <laughs> יש לי את האנדרפל של השלוש שניות, אז אני מניחה שומה לעשות משהו שקשור לזה אמרות שזה לא משנה כי הוא עומד למות כל רגע אה, זה... זה האנדרפל רגילה, אוקיי, <Okay>, לא... <laughs> לא ציפיתי <laughs> לא ציפיתי לזה את <אם> יכול... <תיכול> למות, פליז מלי, מכוח לשתייות האלה שלום אופ, מי זכן זה... זה בערך הכל זה נראה לי הסוף של אני... להיות משהו לוסיף או לומר, אני רק רציתי לצלם סרטון של סקי וורס אני לא יודעת למה, פשוט סקי וורס סטורים סקי וורס זה נחמד אני כנראה מחזרת קטן בני סקי וורס האחרון עם דודו טרנדר חדש שאני עושה כרגע ו... כן, זהו, אני, אני מקווה שאתם נהנתם בסרטון הזה, אם אתם ראו לי מה אתם רוצים עוד לראות. חוץ מההנדי קראפט, כי מין סתם שאני עלהההנדי קראפט, אני רק צריכה לסיים, לצלם את הסרטון ועוד קולאבים הגיעו בקרוב, אז תתכוננו לזה, תחכו לזה, אני מחכה לזה ועוד סדרה חדשה, גם תבוא בקרוב, שאני אני אתם בהיי פלסה כרגע, ואני מקווה שאתם גם תהיו בהיי בטובות זה, מתי שאני אצלם את זה. אז כן, נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.